نُونَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِن كَلَّ عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبَصَّرُ وَيُبَصَّرُون بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدين فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشا تَذَكِّرْ نَسِيمٌ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذَا قَسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مَنْ رَبِّكَ وهم فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أنغدوا على حرسكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون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 قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون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 أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَاتُوا بِشُرَكَائِهِمْ فَلْيَاتُوا بِشُرَكَائِهِمُ إِنْ كَانُوا صَادَقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ ويدعون فلا يستطيعون خاشعَتَ بغفارهم ترهقهم ذلا وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث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 فاصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكهوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم.